السلام عليكم ورحمه الله معاكم احمد طلعت من قناه المبتدئ قبل ما بنبدا الفيديو بنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اشكر الله يا جماعه لا اله الا الله تحدي جديد طبعا التحدي كالآتي ان انا هلعب ببجي موبايل 8 يعني 8 ضد 8 كل موته اموتها احط مشبك من دول في فودا بق يعني ممكن احط كدهوت واحد ممكن احط كدهوت واحد لما ان شاء الله نجيب نكسب التحدي ومن غير ما نحط ولا حاجة من المشابك دي كل ان شاء الله يعجبكم الفيديو لو عجبك الفيديو منذساش تشترك في القناة فقعد زر التنبيهات تعليق تكتب لي بيه تم اوكي يلا خلينا نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل معنا ان شاء الله ما نحطوش ولا مشبك من المشابك ديت ان شاء الله اذا انا ممتش حمد لله ان انا ممتش ام 7 الكل. الله الله الله أول كله هو أول كل تمام أول كل من ال... حي حي والله البنك البنك لا ما تحسبش البنك أيوة عشان نلعب بحرص شوية كفرات شوي الله عليا الله, الله الله لما بجيب كلات اووه اووه اووه ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا في واحد في واحد في واحد ابلع ابلع ابلع هذا في واحد ثاني حرام والله والله حرام والله حرام الله على كل كل سريع قوه كل بص انا بقيت بعيط دلوقتي خلاص موت انتحار مش عارف العب <تصفيق> يا اخي حرام والله والله حرام حط واحد ثاني عارف ايه احط واحد ثاني ذاته والله تحدي الصراحه مش حلو خالص الزد دوت تحدي صراحه حد انصحش اي حد يجرب التحدي ده انا شايفه بوش الله على الكلايه الحلوه احلى حاجه الكلايه الحلوه احلى حاجه في الجيم لما بتلعب وبتاخد كلايه حلوه في احلى حاجه الله الله ناي الراجل لا لا لا انا حطيت فينت حطيت فينت كذا كتير كذا كذا كتير كيلينج والله حرام <تصفيق> والله حرام يا شباب بصوا الزرع عامل ازاي؟ اه اخ آه والله عيوني بص عيوني والله خلاص عيوني كنت بروح حظها هنا في خلف في مراخيلي عيوني خلاص وصلت اتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتكتب تعليق ولايك للفيديو زي ما انتوا شايفين اتبهدلت صراحه يا شباب تحدي متعب مش عارف في ناس جربته مش عارف ازاي استحملت التحدي دوت اشوفكم في فيديو جديد والسلام